Hallå alls sammen. Dette er enda en del av selskapets Autodocs videoinstruksjon om hvordan skifte bildeler. Begynn med dine egne bilreparasjoner. Skru på undertekst før du begynner. Fuck. Verktøyene du trenger for å bytte Glem ikke å få våre nye interessante videoer. Bare husk å klikke på abonnér-knappen Vi legger ut nye videoer hver uke. For informasjon sjekk beskrivelsen under videoen. Beskrivelsen nedenfor for du lenker til nettbutikken vår, hvor du kan kjøpe resetlige delene. Det settet produktet du finner alle lenker i beskrivelsen. Nå er det som blir bedre. Lik igjen en kommentar. Nåske spørsmål. 17. Rengjør søren. 18. Skruva av hjulet og færdsynet. AUTODOC rekommenderarbefidenten. 19. Skruva av hjulet og færdsynet. Se på hjulet. 20. Følger opp hjulet og færdsynet. 21. Skruva